Asta sa o nu mai poate nemoții Uite să știi că... Ia uite 10 Am n-am la Intenționat să ce face. Uite ce-ți, eu ce ce Salutare băie și fete și bine, v-am regăsit la un nou episod de AmNam cu Magna. <laughs> și ne magne, Cine e Magnea? Nu știi pe magne îl cunoașteți acum, ăsta e prietenul meu de când lucram eu la... Nu contează unde e, <laughs> că mă fac dărsă. <laughs> Așa? Și suntem aici, avem niște întrebări de AmNam, Bam Bam, Bam, cele mai retardate întrebări pe care puti sa să le selectezi acum la ora asta. nu uitați să dacă vă plac videoclipurile de genul ăsta și dacă mai vreți alte persoane în aceste minunate serii de AmNam, nu uita să rupeți butonul ăla de like acolo faci câte vrei să facem, mă, e... like-ul, zic așa 2-3.000 <laughs> 2-3.000 vreau și eu, dar hai să zicem așa vreo 15, hai mă zici 15 acolo Hai să, să fie 20 tine. Nu uitați să dați un share la acest videoclip dacă mai vrei vreți episoade de genul Nu uitați să dați subscribe și clopoțel Dacă vrei să fiți la curent cu Tot ce se întâmplă pe canal, o să-ți notificările Că facem like, sau am videoclip pe canal <laughs> Pai omul face, ce nu mai faci, așa ca să-i intimidești, Te-ai de... Nenorocire! Asta să fustucești, nu mai poate emoții. Uite, știi că... Ia uite-o! Muuu! Se jură! Băi, numai că mă dol nu te Așa, uu, uu, uu, te a? Ceva mai mult de... ce faci tot acuma? E. e! vechi, e bătrân. Am, -am. că la extra sunt forță! Da, bă, da. Și cumva obi-nui băieți, bine. avem așa 10 întrebări care sunt așa mai normale din ce în ce, de la 1 până la 10 din ce în ce mai retardate și ultimele întrebări care sunt extra aici pe care le vedeți uh, extraordinar de fucking bine 3 întrebări extra care sunt cele mai retardate pe care ai să le pui la această serie de... Am n-am <girii> Și începem cu prima întrebare! 1. La ce vârstă ai avut primul sărut? La 7? Nu <girii> <girii> <girii> <girii> te bagă! Hai ca am n-am făcut! Era am n-am! Ah, Era am n-am! Hai ca <girii> făcut întrebarea <girii> greșită! Păi, poți să refaci? Da! <girii> <E pom. girii> -o. -a Pe am, n-am avut primul sărut la o vârstă mai mică de 10 ani Am Eu nu mai N-am cred că Eu nu mi-a duc aminte de limica, deci am În fine, trecem peste Întrebarea numărul 2 Am, n-am băut vreodată la o vârstă mai mică de 12 ani N-am Vom mă puneți pe gânduri cu astea, Care scris să întrebări de Tu! Ior! Ior! Pai, ior! Ai, Ioră, da, ori, da, ori. da, Bă. da, da, da, păi... nu. da, da, da, da, da, da, da, da, știu. Nu știu. da, da, da, am luat am. Că, de toată lumea eu rotea, și acum, ca să-l enerveze, m este un -mi fige mine. E la 5 metri de mine, și o văd lângă mine, într-o secundă. Dai, mă Două pedale în cură, așa sunt. Pai, dar nu. 4. <hia> am, n-am tras vreodată vreo pisica de coadă? <hia> am. <hia> logic, de, de și Mai multe. Și acum. <hia> Cand prinzi pis pisica Uite, la câine. -ă fac... Ai Nu dau la că e joc de aia <hia> Băi sa maci matou un cu câinii te ui. Sa ma orvedă. 5. nu. Îi am Ha, Nu. ha, nu. Cinci. public. n-am. Hai, mai ce? Scobit vreodată nu Băi mă mânca! Mă mânca și si după aceea... Și după O, ceva lipicios! Lipicios! 6 Am sau n-am... Scărpina vreodată -n, În fund, în public! N-am mutat am, -am. am făcut-o <laughs> Dar pe mod Dunija, știi să nu mă vandă lui Păi dacă mă mânca Așa mă vandă lui? Da <laughs> a, Nu <laughs> Am n-am luat bătaie vreodată pentru o fată? N-am luat bătaie Bă, eu am luat? <laughs> eu n-am luat Odată Odată, da Nu o Odată mi a luat Odată, da o Întrebarea numărul 8 am la înghițut vreodată apă din baltă <laughs> adică gen logic din... Când făceai baie sau ceva Am și băut, apă de baltă Și <laughs> și eu am băut În lipsă Când de du-te căi potabile e potabil Erau, Era un pârâu de la care curgea și am minte că e te cum încredere zicea nu Și nu era am, era am, era am, era am băut în old că nu mai puteam de, de În că nu mai puteam să sete Da bă, Hai ai vreun pește în gură? Că ceva? Un pic de iarbă da, am desat. Alge Alge, da Întrebarea numărul 9. Am, n-am băut până nu am mai știut de mine N-am Niciodată Băi, eu eram aproape, deci... Da, am Na. Eram aproape acolo e, Deci, da La limită Întrebarea numărul 10 Deci a început în de la vreo cinci încoace <laughs> <laughs> Întrebarea numărul 10 <laughs> Am n-am por la Bă, ai văzut mi să să Calmează-te Calmează-te, am văzut tu, le mai pot, lasă-mă la o parte bă, nu mai pot Deci să răspund? <laughs> da. Îmi ce mai întrebai? <laughs> am... Și M-am făcut odată Și când mi-a crescut, când mergeam să freca așa bucile, și am dat părul la <laughs> mam. Mă dorea, mamă, mă... mă, mă băi, mai putem Și <laughs> atunci nu mai, azi nu mai nu mai gata, trebuie Nu mai sunt la... să crească, știi, să-l fac, să dam plătesc Să facem cârlionț! Haideți, L-ați luat! L-ați Nu L-ați luat! L-ați luat! l <laughs> <laughs> Gata, magnea, nu mai pot, Am transpirat tot, mai pot mă dor forcii, mă dor buci, Mă doare burtă, nu mai pot. Șervețela mea. Mă dor buci vreau te duș. Dar nu fie folosită. E criza pe corul virus. Da, cu ăștia astea două. Ia o te-i pasul. vremuri de ceas! Ce sa-i aduci nu, mai găsim? Să vrem rugăciunțe rugăciunțe. Că găciunțe, că nu, mai găsim? <laughs> atâta vremuri de Am Atâta vremuri de ceas! Atâta mai de ceas! Atâta vremuri de Uita a nu mai poate <laughs> Ce nu mai poate? Măi, n văzut, ce? Eu cred că dacă ați văzut vreodată vreun episod Da-mi, n-am să râdem <laughs> în hall că râd și ăștia duc să-i că pe ei Să uită la videochipul ăsta Ar fi cazul <laughs> Măi, bineți bine ce Că urmează întrebările extra După 10 întrebări Semi-retardate urmează alea Maxim, știi, 101% 101 dalmățeni Pauză Întrebarea numărul unu din categoria extra Am, n-am făcut o dată sex mașină Am Am Cine? Am, nu, am. am. <laughs> Tu ai A Am oh, E bine că ai <laughs> Bă, hoa! Nu te zice, oata, te Mai nu pot, mama, dor mai pot să Eu clipul ăsta că pe o jumătate, o oră mai 15 minute, că mai e jumate râdem. Gata, Da, dat. no, gata. dar nu mă gândeam că o să râdem la asta. O să cașești, -o. <fios> <fios> a zis că așa, știi, dar mai greu... Să-și să fiu sincer, asta avut, Un răspuns foarte sincer. Chiar că <fios> foarte sincer. Bun, întrebarea numărul 2, e ca extra! Am n-am dat vreodată limbi din dar... de. N-am. Se nici nu cred că vreau să ajung. nu nici o. Păsăriș. Nu mai taci. Păsăriș. Mai că ridiarchi. Ce wava că tu ai dat. Așa și. Ah, tu știi gustul și da o. Să vedeți ce gust bun de pâine, de ce fingi că e nu ciocolată. Și întrebarea numărul 1 din categoria extra. Am n-am făcut vreodată la ba și m-au prins părinții. Am <laughs> Băi la mine era să mă, știi? Dar nu cred că m-au... sau m-a prins Păi nu știu da. acum, nu... Păi bă Adică cred că și-o fi dat seama, dar nu mai zis să dai seama E, sa e rată mă, a... bine, a schis ușa după aia de <laughs> Băi, repede Păi da, mă, te-a prins dacă am făcut așa Deci... cam da, <laughs> am Băi bun băieți <laughs> nu mai, mai pot râs, cred că asta e cel mai, cel mai handicapat și cel mai retardat videoclip pe care l-am făcut noi vreodată până acum. Vă mulțumesc frumos că v-ați uitat până acum, sper că ați râs și cred, cred că e imposibil să nu fie râs măcar odata la acest videoclip. Sper că v-a plăcut întrebări și sper că vă place seria noastră de Amnam cu persoane diferite. magna bate palma, mersi frumos. Da, Amnam! <laughs> nu uita să dați like, nu uita să dați share ca sigur v-a plăcut videoclipul ăsta Nu uitați să dați subscribe și clopoțel Cei care este noi ca să vă primiți notificările Când posteți ceva pe canal Pentru următorul videoclip de am, am, cu altă persoană diferită sau tot cu ăsta că dacă, dacă mai vreți și scrieți în comentarii Dacă mai vreți un am, n -am cu ăsta Mai facem unul Că să moară veta dacă nu e în forță i am fost cool, iar a fost magnea Și ne vedem data viitoare, pa, pa!